Вітаю. Показую один зі своїх виробів. Зараз почну серію. Значить, Ось такий вулик. Вулик. Неклеус. Як завгодно його можна називати. Ось так він виглядає. Це є верх, перед. Зі заду ось так він виглядає, і низ повністю сітчасте дно. Ручка для того, щоб можна було в певний час його поставити на певному місці. Вона не є для постійного використання. Значить, що це є? Це є вулик Неклеус. Чотирьохрамочний, повноцінних, чотири рамки, трьохсотів. Його принцип роботи. Робимо відводок, чи садим невеличкого роя, ставимо його в акуратному місці. Він розвивається, працює. А ми час від часу підходимо до нього, відкриваємо, ось так, відкриваємо режими. Беру ножа, тому що не хочу пошкодити новий. Знімаємо пінопласт, і що ми бачимо? Ми бачимо всередині вулик. Ми можемо насолоджуватися роботою бджілок, що з однієї сторони, що з іншої. Ми бачимо, як вони тут працюють. Вулик, Неклеус оглядовий, чотирьохрамочний, чи оглядовий, чи спостережний. Ось так він у нас виглядає. Подивилися, закрили, і бджілки далі собі літають, працюють. Потрібно взяли в руки, куди потрібно перенесли і поставили. Як вам?